Як рятувальники на подвір'ї 22-ї школи показують учням, як гасять пожежу. Через ручний ствол подають воду, розпилюють її на умовну пожежу. Андрій Білик, провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям, пояснює для 125 учнів 4-х класів, як діяти при загорянні. Потрібно намочити вологу ганчірку, тканину і закрити обличчя, щоб продукти згоряння не потрапили вам в легень. Дітям показують знаряддя для того, аби гасити пожежу. Тут є захисна маска рятувальника із балоном для кисню, бензопила, пристрій, що змішує піну для гасіння. Під час дорожньо-транспортних ситуацій можливо розливатися паливо, дизельне паливо, мастило. Цей пристрій під'єднується до... Рукава автомобіля, подається вода, тут знаходиться, в цьому балоні знаходиться е, пінозмішувач. Андрій Бродецький, учень четвертого класу, міряє шолом пожежника. Гасять вогонь, людей рятують. Біля машини патрульної поліції учні по черзі сідають за кермо. Старший лейтенант поліції Максим Рижий пояснює. Також у нас є спецсигнал, ми трошки всіх налякаємо. Готово. Щоб діти розуміли, що якщо вони будуть бачити автомобіль, який їде з сигналами, з пробузковими маячками, то вони розуміли, що цей автомобіль потрібно пропустити. Дивіться, цей рух цей ручка, означає доріжку. Бачите? Доріжку, будь ласка, проходьте. Начальниця відділу зв'язків із громадськістю управління патрульної поліції в Хмельницькій області Ганна Стримбіцька розповідає, сьогодні дітям нагадують правила дорожнього руху. Ми розповідаємо діткам, хто такі поліцейські, чим ми займаємося, даємо змогу побути їм справжніми поліцейськими, посадити посидіти в автомобілі, поміряти різні спецзасоби. Також ми розповідаємо і про правила дорожнього руху, адже обов'язково бути потрібно обережним як на вулиці, так і на дорозі. Поліції дуже тяжкі зброя і цей і ще Директорка Хмельницької школи номер 22 Лариса Пастух розповіла, сьогодні з поліцейськими та рятувальниками учні четвертих, п'ятих та сьомих класів проводять день. Загалом 300 дітей. Ми стараємося, щоб не тільки з одними дітками зустрічалися, ми міняємо з першими класами, з другими. Як зазначила Лариса Пастух, учні старших класів їздять на екскурсію в пожежну частину. Вікторія Мельник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.